નમસ્કાર મિત્રો મારું નામ છેવારા દિવેશ અને શ્રી રામબા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન પોરબંદર જેનું શીર્ષક છે ગણિતના વિવિધ સંદર્ભ પુસ્તકોની માહિતી ટેડ બાય વા સીતાબેન જોશી દર્શનભાઈ એસ જેટ ફોર બંદર ગાઈડેડ બાય ડોક્ટર એમ વી વેકરિયા લેક્ટ ફોર ટુ થાઉઝન્ડ ટ્વેન્ટી ટુ થાઉઝન્ડ ટ્વેન્ટી વન આ પુસ્તકનું નામ અંકુ ગણિત છે પુસ્તક ના લેખક છે ડોક્ટર આર એસ અગ્રવાલ દીપક અગ્રવાલ પુસ્તકનું પ્રકાશન છે એસ ચંદ પ્રકાશન અને તેની કિંમત છે રૂપિયા પુસ્તકની ભાષા હિન્દી અને પુસ્તકનું પ્રકાશિત થયા વર્ષની અન્ય વિશેષતાઓની વાત કરીએ આપણે પુસ્તક તો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ઉપયોગી એવી આ બુકમાં અંક ગણિતમાં સંખ્યા પદ્ધતિ જેવી પરીક્ષાના અધ્યન માટે ઉપયોગી આ બુક દાખલાઓને લાંબી રીતો ન ઉકેલતા ખુબજ ટૂંકી રીતે અને ઓછા સમય ખર્ચે એવી રીતે શીખવે છે આ પુસ્તક પર્યાવરણ ને ધ્યાનમાં રાખી नो ने छे। पुस्तक नुस्तक रूपिया चार हजार छ सौ सीत्योतर पुस्तक, पुस्तक, पुस्तक, पुस्तक, पुस्तक भाषा इंडिया અને પ્રકાશિત વર્ષ છે લેખકનું કાર્યસ્થળ જોઈએ આપણે તો યુનિવર્સિટી ઓફ માઇન્ડસ્ટોરા અન્ય વિશેષતાઓ વાત કરીએ તો આ પુસ્તક ગણિતના ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે આ પુસ્તક ગણિતના અમૂર્તની ક્રિયાઓનો અભ્યાસ આપેલ છે સંપૂર્ણ બુક પાંચ ભાગમાં વિભાજીત છે આ પુસ્તકમાં ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં ગાણિતિક વૈજ્ઞાનિક ઉપયોગો તથા રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે હવે પછી ના પુસ્તકની ભાષા છે ઇંગ્લિશ અને તેનું પ્રિન્ટેડ થયાનું વર્ષ ઓગણીસો છે ઓગણીસો બ્યાસી માં તેનું ફિફ્થ મલ્ટી એડિશન છે બે હાજર ની અંદર ફિફ્થ મલ્ટી એડિશન પ્રકાશિત થયેલ સિનિયર લેકચર એસજી બી ટી ખાલા કોલેજ યુનિવર્સિટી ઓફ દિલ્હીમાં કાર્યરત છે અન્ય વિશેષતાઓ વિશે વાત કરીએ તો આ પુસ્તક અનુસ્નાતક વિધ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે હવે પછી ના પુસ્તકની વાત કરીએ તો ઇસેન્શિયલ ટ્રિગોનોમેટ્રી તેનું નામ છે અને પુસ્તકના લેખક છે અને લેખક છે એની વિશે વાત કરીએ તો ટીમ હિલ એ સ્ટેટિસ્ટે તો આ પુસ્તક ગણિતમાં આવતા ત્રિકોણ વિધિના વિવિધ ખ્યાલોને સમજાવે છે આ પુસ્તકમાં ગુણોત્તરોની સમજૂતી રેડિયનમાં ત્રિકોણ સૂત્રો વગેરે જેવી બાબતો છે એને તેની સાબિતીઓ આપેલ છે વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી તેવી સરળ ભાષામાં લખાયેલા પુસ્તક છે હવે પછી ના પુસ્તકની વાત કરીએ તો તે હેન્ડબુક છે પ્રકાશિત છ સ્થળ અરિહંતેશન દરિયાગંજ નવી દે અને લેખક એ અરિહંત રસ્તોગી એ મેથે એન્જિનિયરિંગ મેડિકલ એનડીએ સીડીઓ અને અન્ય સ્પર્ધાઓ ઉપયોગી નીવડે તેવા મુદ્દાઓને સહેલી અને ટૂંકી રીતે સમજાવે છે તેમજ ગણિતના અગત્યના મુદ્દાઓ જેવા કે સંકલન વિકલન ત્રિકોણ ઉપયોગી નીવડે તેવી સરળ ભાષામાં લખાયેલ છે એ પછી ના વાત કરીએ તો ગણિતના કોયડાઓ ભાગ એક અને બે પુસ્તકનું નામ છે અને પુસ્તક લેખક છે ગીજુભાઈ ભરાળ પ્રકાશન છે લેખક વિશે વાત કરીએ તો તેઓ અને વિશેષતાઓ વાત કરીએ તો આ પુસ્તકમાં ગણિતના વિવિધ પ્રકારના કોયડાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે બીજ ગણિતના કોયડાઓ આકડાકીય કોયડા દર્શાવતા કોયડાઓ સમય અને ઝડપ આધારિત કોયડાઓ કેટલીક આકૃતિઓ દર્શાવતા કોયડાઓ તેમજ ભૌમિતિક ખ્યાલો દર્શાવતા કોયડાઓનો સમાવેશ કરેલ છે रूपया त्रो भाषा अंग्रेजी प्रकाशित वर्ष बार पांच सौ तेसठ पेज धरावत आ पुस्तक नुकमान અન્ય વિશેષતાઓ વિશે વાત કરીએ તો આ પુસ્તકમાં ગણિતના પદ્ધતિ શાસ્ત્ર નો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે આ પુસ્તકમાં કુલ પ્રકરણો આપેલા છે તેમાં ગણિત અધ્યાપન સૂત્રો સંકલ્પનાઓ શૈક્ષણિક સાધનો સમાવેશ છે આ પુસ્તક પ્રશિક્ષણના તાલીમાથી ખુબજ ઉપયોગી નીવડે તેવું છે પછી ના વાત કરીએ આપણે પછીનું પુસ્તક છે તેનું નામ છે મેથેમેટિકલ એક્સપીરિયન્સીસ थर्ड एडिशन पांच पुस्तक संख्या चार सौ एक अन्य विशेषताओंता पुस्तको ताइको, साइकोलॉजी ताइको, ऑफ मैथमेटिक्स અને ઉદાહરણની ચર્ચા રજૂ કરવામાં આવેલ છે તેમજ પ્રક ના લેખક છે સ્પ્રિંગ ઇન્ટરનેશનલ પબ્લિ બે હાજર પંદર પુસ્તકની કિંમત છે બે હજાર એકસો અને અડતાલીસ પુસ્તકની ભાષા ઇંગ્લિશ અને પાઠ્યપુસ્તક છે કે જેનો હેતુ અંડર ગ્રેજ્યુએટ તથા ગણિતના વિદ્યાર્થીઓને ઉપયોગી થવાનો અને દરેક પ્રકરણમાં વિવિધ રસપ્રદ કસરતો અને વિદ્યાર્થીઓ ચાલાકી અને તેને બીજ ગણિત સમજી શકે તેવો છે પછી ના બુક ની વાત કરીએ તો તેનું નામ છે વોટ ઇઝ મેથેમેટિક્સ અને પુસ્તકના લેખક છે રિચાર્ડ પુરન્ટ અને હર્બર્ટ રોબિન્સ ભાષા છે અંગ્રેજી વિષય છે ગણિત અને તેનું પ્રકાશન છે ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટી યુનિવર્સિટી પુસ્તકનું પ્રકાશિત થયાનું વર્ષ ઓગણીસો અને કિંમત બસો બાઈએ આપણે તો પુસ્તક્રમની સામગ્રી પર આધારિત હતું જોકે રોબિન્સે પુસ્તકનો મોટો ભાગ લખવામાં મદદ કરી આ પુસ્તકના ગણિતના બધા જ મુદ્દાઓને આવરી લેવામાં આવે છે અને આ પુસ્તકનો બીજો ભાગ ઓગણીસો માં પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો પછી ના પુસ્તકની કિંમત છે આઠસો છે રૂપિયા અને પુસ્તકના પેજ ની સંખ્યા રૂપિયા ત્રણસો એક છે અન્ય વિશેષતાઓ જોઈએ તો મેન હુ લવડ ઓનલી નંબર દ્વારા લખાયેલ પ્રખ્યાત ગણિત પ્રમાણમાં સરળ ઉદાહરણો આપે છે પછીનું પુસ્તક છે ડિફરન્સીયલ ઇક્વેશન એન્ડ એપ્લિકેશન પુસ્તકના લેખક છે એમ બ્રુન અને ભાષા છે ઇંગ્લિશ અને પુસ્તકનો વિષય છે ગણિત સંખ્યા છે સાતસો ને ઓગણીસ અન્ય વિશેષતાઓ જોઈએ તો યુએસએ ના અંડર ગ્રેજ્યુએટના વર્ગોમાં ઉપયોગમાં લેવાતું આ સ્પષ્ટ લેખિત અને વિભિન્ન સમીકરણો અને તેમની એપ્લિકેશન આ પુસ્તક રસિક દ્રશ્યો અને વિષયની તેની આકર્ષક રજૂઆત માટે અને સમીકરણો ગ્રંથોને પોતાને રીતે અલગ પાડે છે આ ચોથી આવૃત્તિના વિભાજન સિદ્ધાંત પર પ્રારંભિક સામગ્રી સામેલ છે જેથી તે વાચકોને બતાવવા માટે કેવી રીતે માત્રાત્મક સમસ્યાઓ તરફ ના વિભિન્ન સમીકરણો લાગુ કરવા પછી ના વાત કરીએ કે જેનું નામ છે ઝડપી અને સાદુ ગણિત બુક સેલર એમ ઓફલાઈન બને છે પુસ્તક ની આવૃત્તિ છે બે હજાર એકવીસ અને મુદ્રણ સ્થાન વિષ્ણુ ઓપસેટ પ્રિન્ટ માહિતી માહિતી મળે છે પછી ના પુસ્તક ની વાત કરીએ તો અંક ગણિત ગણિત સંબંધિત ક્ષમતા એવું છે પુસ્તક પ્રકાશન છે અક્ષર પબ્લિકેશન સંપાદક છે શ્રી પ્રવીણભાઈ અજુઠિયા અને શ્રી કે એમ सात टका डिस्काउंट पुस्तक न वेम ऑनलाइन ऑफलाइन के बुक सेलर पास बने पुस्तक अद्यतन आवृत्ति हजार પુસ્તકની વિશેષતાઓ જોઈએ તો આ પુસ્તક ગુજરાત નોટ સેવા પસંદગી મંડળ અને બીપીએસસી દ્વારા લેવામાં આવતી વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓને લગતી માહિતી પૂરી પાડે છે ધન્યવાદ